في أي فترة من فتراتها وإنه لبالمودة والرحمة والرفق وحسن العشرة بين الزوجين والإخلاص والتضحية والرضا والتحمل وغير ذلك من الأسباب المعينة على وقاية بيت الزوجية من الدمار والخراب وكذلك معرفة كل طرف لكيفية التعامل الصحيح مع الآخر بمجموع ذلك يكون حل المشاكل والخلافات بإذن الله تعالى ويكون علاج الأخطاء والسلبيات والحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار وعلى العكس من ذلك عندما تترك الخلافات والمشاكل بلا حل فانها تتراكم في القلوب وفي الاذهان بل تزداد يوما بعد يوم وتكبر مع مرور الاوقات فان لم تعالج المشاكل في بدايتها فانها تتضخم ويحدث في القلوب والاذهان ما الله تبارك وتعالى به عليم من عدم التغاضي عن الهفوات ومن تصيد الاخطاء ومن غير ذلك من الامور التي تؤدي الى انهيار الاسره وواد الحياه الزوجيه وخراب البيت وعندما ننظر الى واقع ازواج وزوجات زماننا فاننا نجد ظاهره الطلاق هي اكثر ما يمكن أن يتصور عندما تكون هذه هي أحوال بيوت المسلمين والمسلمات فإننا نجد تفكك هذه الأسر أمرا ملحوظا مرئيا من خلال التعنت ومن خلال الكبر ومن خلال الحقد ومن خلال الشحناء، ومن خلال البغضاء، ومن خلال سوء تربية الأبناء، ومن غير ذلك من الآثار المدمرة، والأضرار المعنوية والنفسية التي تلحق المطلقين والمطلقات. ومهما يكن فالإسلام العظيم عندما ينظر إلى هذه الأحوال من بدايتها إلى نهايتها فإنه يبين لنا الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف ويبين لنا من المتسبب في الخلاف ويبين لنا كيفية وقاية الأسرة من الوقوع ومن الإقبال ومن التسرع في الطلاق فرب العالمين بيّن لنا في كتابه العظيم قدسية الحياة الزوجية إلا أننا نجد للأسف الشديد كثيرا من بيوت المسلمين المقامة تقوم على غير أساس متين وبدون معرفة ولا تعليم ولا تربية لحقيقة الحياة الزوجية وكما عرفتم أن الغرب الكافر لا يستطيع بحال أن يدمر أمة بأكملها وإنما يسعى غاية السعي في إفساد عقول وقلوب الشباب وأنتم تعرفون أن الشباب تكمن قوته في شهوته فإذا ما عاد الشاب شهوته فإنه يكون ناجحا في نفسه ومصلحا لنفسه ونافعا لمجتمعه وإذا كان فاسدا في شهوته فإنه يكون ضارا لنفسه ومضرا لأسرته ومجتمعه وهذا ما يسعى إليه الغرب الكافر بكل سبيل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال التغويج للتحرر والإباحية والعري والتبرج بين الشباب والفتيات وإننا نضع أمام أعيننا الأسباب المعينة على الحفاظ على البيت بيت الزوجية من ناحية ونضع كذلك الأسباب التي قد تكون مؤدية إلى الطلاق ولكن يمكن لنا علاجها بكل يسر وبكل سهولة اذا ما وضعنا الامور في نصابها المستقيم وهو التحاكم الى شرع الله تبارك وتعالى ونحن نعلم ان خراب البيوت في بدايته يكون بسبب التحاكم الى غير شرع الله تبارك وتعالى فالرجل عندما ينزع عن زوجته ويختلف معها وتقع الخصومة ويقع الشحناء وكذلك المرأة عندما تتصيد الأخطاء وتتتبع العيوب والسلبيات عندئذ يبتعد الرجل وتبتعد المرأة عن دين الله تبارك وتعالى وتقل التقوى ويضعف الإيمان وعندئذ يحضر الشيطان الرجيم ساعيا في اذن الرجل وساعيا في اذن المراه من خلال المفسدين والمخببين وال... والذين يسعون في تخريب البيوت. الشيطان يملي على الرجل بكيت وكيد ويملي على المراه بكيت وكيد حتى يسعى في تفريقهما وهذا ما يتمناه ابليس الرجيم. لكل رجل ولكل امرأة بينهما ما بينهما من الحياة الزوجية السنوات الطويلة أو السنوات القليلة ومهما يكن فالطلاق ليس حلا في جميع الأحوال بل إن الله رب العالمين ذكرنا في كتابه الكريم بكيفية علاج المرأة المخطئة في حق زوجها وكذلك القرآن العظيم بين لنا كيف يكون تقويم الرجل عند عوجاجه وعند نشوزه عن امرأته وإعراضه عنها وكرهه لها لأن الله رب العالمين لم يضع الطلاق إلا في آخر المطاف عند العجز عن الإصلاح وعند سوء العشرة وعند كثرة الأمور التي تؤدي إلى الطلاق وتكون أسبابا معتبرة ولا, يتح... ولا يتحمل كل طرف من أطراف الزوجية العيش في ظلها فرب العالمين بيّن لنا في كتابه الكريم كيف يكون علاج المرأة المستعلية التي تستعلي والتي تتمرد في, حيات... في حياتها الزوجية على زوجها والتي يحدث منها الانفعال والغضب والاحتقار والتعالي والتمرد ورفع الصوت إلى غير ذلك من الأمور. لم يقل رب العالمين في كتابه عند وجود هذه المرأة وكثيرة هي النساء التي يقع منها ذلك لأننا بشر ومن طبيعة البشر العجز والتقصير وانتم تعرفون ان الزواج انما يقام على وجه التكميل الرجل عنده عيوب وعنده مميزات وكذلك المراه عندها عيوب وعندها سلبيات وبالناحيه الاخرى عندها ايجابيه فالرجل يكمل المراه والمراه تكمل الرجل على نحو متفق عليه من خلال المعرفه والتعارف والتفاهم واقبال كل منهما على الاخر الاقبال الشرعيه الذي يقيهما من الخراب والتشتت والتباعد قال رب العالمين في كتابه الكريم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل من كان يجد من امرأته تقصيرا في أمر من أمور البيت كطعام أو شراب أو غسيل أو غير ذلك من الأمور التي تكون في بيوتنا يا عباد الله فعليه أن يعظ امرأته بألطف عبارة وأن يكون معها لينا في غاية من الليل وعليه أن يكون بشوشا معها معرفا إياها بالخطأ الذي وقع منه وأنتم تعرفون أن القلوب إنما تؤسر وإنما تطيع وإنما تقبل على الشخص المرغب في الشيء ومن ناحية أخرى فإذا كان الرجل مع أهل بيته عبوسا وكان غليظا في المعاملة وكان من المرأة تقصير فإنها لا تطيع ولا ترضى بهذا الحال بل قد يكون الرجل في هذا الحال مضرا لزوجته وهو ناصح له ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول ذلك حتى في خصبة الوداع التي مات من بعدها كما يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن قد خلقن من ضلع أعوج وهذا يجعلنا نتوقف كثيرا وكثيرا مع الهدى النبوي في معاملة الرجل لزوجته لأننا إن فهمنا كيف تكون معاملة الرجل لزوجته إن حلت الأمور ولم تكن هناك مشاكل فيما بعد وعرف الرجل حقيقة المرأة وكذلك عرفت المرأة حقيقة الرجل وعندئذ يحدث بينهما من الانسجام العاطفي والتعاون والمشاركة المحمودة التي تنفع والتي تجعل الحياة الزوجية مستقرة ومستمرة فالوعظ وأحسن أحسن حل لعلاج المرأة التي يحدث منها تقصير وتعنت وكبر إلى غير ذلك من الأم ثم إذا لم ينفع ذلك فأشار القرآن العظيم إلى الهجر في المضاجع الرجل ينام مع امراته في فراشه أو يكون معها في البيت بلا كلام بلا مخاطبة لتعرف المرأة خطأها ولتأوب إلى ربها تبارك وتعالى حتى تعود إلى زوجها الذي إذا غضب منها جاءت إليه فوضعت يداها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى لا أنام حتى ترضى عنه عندئذ تعرف الخطأ فإذا لم يكن ذلك بنافع فعندئذ يكون الحل الثالث وهو الضرب وكثير من الرجال يفهمون الضرب بالضرب المبرح فالمرأة عندما تذهب إلى بيتها على إثر خلاف من الخلافات الزوجية تذهب وقد جرح وفيها جرح في رأسها وفيها جرح في كتفها وفيها جرح في سائر أعضاء بدنها وهذا من الأمور المحرمه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح وقال صلى الله عليه وسلم فاضربوهن ضربا غير مبرر الضرب الهين البسيط الذي يكون على سبيل الهزار او سبيل المزاح، لا بالضرب الذي يكون ضربا رجل للرجل في الخناقات او في المشاكل الاجتماعي ولذلك لما جاءت امراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستشيره، وأنتم تعرفون أن المستشار مؤتمن، لا ينبغي لمن استشير في أمر الزواج أن يخون الأمانة أمانة الاستشارة، أو أن يعرض بأمر قد يكون سلبيا في الشخص الذي يسأل عنه عندئذ تكون المصائب فيما بعد بل ينبغي أن يكون أمينا في إجابته على السؤال الذي يسأل إياه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فلان وفلان وفلان من منهم يصلح أن يكون زوجا لهذه المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اما ابو جهم فضراب للنساء، لا يضع عصاه عن النساء، وهذا امر نسمع به ونقرا عنه كثيرا ان الرجل اذا حدث بينه وبين زوجته امر من الامور الخلافيه في يوم من الايام فانه يقوم بالعصا عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن الواحد منا ممن يجلد امرأته جلد البعير ثم هو يجامعها في آخر اليوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء الظالمين إنهم ليسوا بخياركم يعني ليس فيهم خير ولم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حسن المعامل وما هكذا تكون المعامل وأنتم تعرفون أن الرجل منا إذا كان في حالة من السوراء وفي حالة من الغضب والانفعال والتعصب فإنه يتقول الأقوال البذيئة ويحدث منه من التصرفات الغير غير السليمة وما الله تبارك وتعالى به عليه ولذلك عند الغضب كان العلاج المحمود هو أن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرجيم فإن كان واقفا فإنه يجلس فإن كان واقفا فإنه يتوضأ فإن كان متوضئا فإنه يصلي المهم أنه يبتعد ويباعد بينه وبين المرأة حتى لا يستشيط غضبا معها وحتى لا يحدث ما الله تبارك وتعالى به عليه. هذا فيما يتعلق بنشوز المرأة وخطئها، وكذلك عندما يكون الرجل هو المخطئ وهو الناشز وهو الذي يكره المرأة. فعندئذ جاء القرآن الكريم بقوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير. المرأة إذا رأت من زوجها إعراضاً عنها لا يألفها لا يحبها لا يعبر لها عن حبه لها ولا يهتم بها ولا يحاورها ولا يتواصل معها ولا يسمع منها إلى غير ذلك مما يكون بل إنه يخاطبها بالتهديد بالطلاق مرةً بل إنه يخاطبها بالزواج عليها مرة أخرى وكذلك طعل الصيحات من الرجل وهذا من الإضرار بالمرأة ومن سوء العشرة والمعاملة للزوجة فإن رأت المرأة ذلك فلا ينبغي لها أن تسأل الطلاق بل ينبغي لها أن توسط رجلا حكيما دينا عاقلا ليصلح بينها وبين زوجها فإن شاء الله تبارك وتعالى وفق بينهما ورب العالمين يقول ولكن الله ألف بينه فتأليف القلوب القلوب بيد الله تبارك وتعالى هذا فيما يتعلق بمن المتسبب في الخلافات الزوجة إن كان من ناحية الرجل فعرفنا كيف يكون العلاج وإن كان من ناحية المرأة عرفنا كيف يكون العلاج ويتبقى لنا حالة الشقاق الذي يكون من الطرفين فنسأل الله رب العالمين أن يحفظ علينا بيوتنا وأن يقينا من الشرور والفتن أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما أم بعد فعندما يكون الخلاف بين الزوجين والشقاق بين الزوجين فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل الطلاق حلا وإنما جعل حال ذلك الإصلاح فيما بينهما بأن يعرف الرجل خطأه وأن تعرف المرأة خطأها وعندئذ تلم الأمور وتحل المشاكل وتعود الحياة الزوجية إلى مجاريها ويعود كل طرف إلى الآخر على وجه من تصفية القلوب من الشحناء والغل والبغضاء ومن التراكمات ومن السلبيات وتستمر الحياة الزوجية إلى ما شاء الله تبارك وتعالي قال رب العالمين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ليريدا يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبرا وللأسف الشديد كثيرة هي الشقاقات المبهمة التي تكون ليست بشقاقات وإنما هي أمور تتحول إلى شقاق بسبب تدخل الأهل السلبي من ناحية وبسبب استشارة غير المؤتمن من ناحية أخرى وبسبب المباعدة وقلة التواصل والحوار بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها عندئذ يحدث الشقاق الحقيقي وأما ما دون ذلك فإن المرأة تقول في زوجها كذا وكذا من الأمور العادية وكذلك الرجل يقول في زوجته كذا وكذا من الأمور العادية المتداركة التي ينبغي فيها أن يكون الزوج عاقلا حازما يعفو عن زوجته ويغفر لها زلاته ولا يتصيد لها الأخطاء ولا يجمع لها الأخطاء لأن الشيطان الرجيم إن رأى من الرجل والمرأة خلافا فإنه يوقع لهما الجمع الرجل يجمع الأخطاء جمعا والمرأة تجمع الأخطاء جمعا ثم يكون بعد الجمع بعد الجمع الذهني والقلبي يكون الع... يكون التحليل. وقد قال كذا ويريد كذا وهي قد قالت كذا وتريد كذا ويحمل الامور ما لا تحتمل ويحص ويحدث سوء الظن وقله الثقه وعدم رغبه كل طرف في الاخر وعندئذ يكون في القلوب من الكراهيه والبغضاء ما الله تبارك وتعالى به عليه. وهذه من الأمور التي ينبغي علينا أن نعالجها عند وجود النزاع والخلاف بين الرجل وامرأة ولذلك المرأة عندما تشهر سيف الخصومة على زوجها فإنها تذهب إلى من تتعطفهم، تذهب الفتيات إلى الآباء والأمهات مجمعة لأخطاء زوجها تقول قد فعل وقد فعل وقد فعل فإن لم يكن الرجل عاقلا وإن لم تكن الأم عاقلة فإنها تكون سببا رئيسيا في عدم إرجاع ابنتها إلى بيت زوجها وعند ذلك يكون خراب البيت خرابا عاجلا غير آجل وعندئذ يتشبث كل طرف من أطراف الزوجية برأيه ويقع من الله تبارك وتعالى به عليم مما تشاهدونه رأي صباح مساء في محاكم الأسرة مستغلين قوانين الأحوال الشخصية لحرب الرجل ولابتزاز الرجل ولنهب الأموال من ناحية وغير ذلك مما يكون من المساوئ التي تجنيها المرأة في سنواتها المبذولة من أجل الطلب وما هكذا يكون الطلاق طلاق المرأة وإنما بين لنا رب العالم أن المرأة إن رأت في زوجها سوءا في الخلق وضعفا في الدين وقلة في الإيمان إن رأت ذلك كذلك ولم تصبر على ذلك وترى في نفسها كراهية له فينبغي عليها أن تفتدي منه وأن تقوم بخلعه كما بين رب العالمين في كتابه الكريم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 المرأة تسأل زوجها الطلاق عند كرهها له ويكون ذلك على النحو الذي يكون من التراضي من الطرفين فتتنازل المرأة كما هو معمول ومعروف وشائع بين الناس عند المأذون فتتنازل عن مؤخر صداقها وتتنازل عن نفقة متعتها وعدتها وتأخذ ما تبقى لها من قائمة منقولات الزوجي وتذهب. في حال من التراضي وعندئذ إذا كان بينهما من الأولاد فإنه يكون بينهما البعض من الود ويكون بينهما البعض من الألفة والبعض من مما يكون من الدم ومما يكون من الرحم وأما إذا لم يكن ذلك كذلك وآل أمر النساء إلى ما نغاه صباح مساء من كثرة الدعاوى التي تقام للرجل طلبا للتطليق، فالمرأة عندما تذهب شاكية زوجها فإنها تقول فيه ما لا يمكن أن يتصوره لرجل قد جهز بيت الزوجية بشقاه وقد تعب غاية التعب من أجل العفة والزواج وتعب كذلك أهله من أجل إقامة بيت الزوجية على أكمل وجه إلى غير ذلك مما يكون فإنها تذهب غاية في الإسفاف، وتذهب غاية في التعنت وغاية في الافتراء وغاية في الفجور في الخصوم تقول لا ينفق وقد كان ينفق وكاد قامت حالته يوما من الأيام في حالة من العسر ومع ذلك ينفق ويتعب ويتكسب من أجل الإنفاق على بيت زوجه. تقول يهجرها وقد كان ذلك كذلك في بعض الأوقات نتيجة لخطأ لها قد وقع منه. فيحدث عندها من جمع الأخطاء والزيادة عليها ما الله تبارك وتعالى به علي. تقول يضربني وهو لم يكن لها بضارب يشتمني وهو لم يكن لها بشاتم وتملي ذلك ويمليه عليها محا المحامين بعن الباطل والذين هم في حقيقة الأمر ليسوا بمحامين في الحق وإنما يسعون غاية السعي في الافساد بين المراه وزوجها، وقد كنا نسمع في القديم ان المحامي اذا كان له دور في فيما بين الرجل وامراته فانه دور اصلاحي، يذهب في بدايه عمله الى الزوج ليوعظه، ليذكره بالله تبارك وتعالى وان الخلافات امر يومي متعايش عليه فيما بين الناس وهذه هذه هي البيوت امامكم يا عباد الله، التي فيها الرجل قد شاب والمراه قد شابت وبينهما من السنين الطوال من السنوات الكثيره وحياتهما مستمره وعندهم من الاحفاد واحفاد الاحفاد الى ما شاء الله تبارك وتعالى. وعندما تسال المراه في هذه السن سن الستين والسبعين كيف استمر الزواج؟ فإنها تقول قد استمر بالتآلف بالتفاهم بمعرفة الخطأ وعدم تكراره بمعرفة الرجل ومعرفة قدره وهيبته واحترامه وبعدم تنازل المرأة عن أنوثتها وبعدم وبعدم استماع المرأة لنصيحة المفسدات والمخببات إلى غير ذلك من النصائح الجميلة الوعضية في هذا الباب فعندما تذهب المرأة إلى ذلك فإنها تذهب ظالمة لنفسها وظالمة لزوجها وظالمة لأولادها إن كان لها منه أولاد ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل إحداكن كنا أن تقول أيمتها بين أبويها يعني تعنس المرأة في بيت أبويها وتعنس ثم يرزقها الله عز وجل زوجا فيرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فتكفرها فتقول ما رأيت منك مكان يوم بخير قط أو ما رأيت منك خيرا قط ورب العالمين يقول في كتابه الكريم ولا تنسوا الفضل بينك فإن رأت المرأة أنها لا تستطيع بحال أن تتحمل الرجل في مصائبه وفي عيوبه وفي أخطائه فإنه يمكنها إذا توفرت الأسباب الشرعية التي تجعلها تطلب الطلاق فإنه يمكنها أن تطلب الطلاق ولكن للأسف الشديد كثيرا ما نقرأ ونسمع عن وقائع الطلاق التي كانت بسبب تافه لا يقوى أن يكون سببا للطلاق من تقصير من إهمال من قيل وقال إلى غير ذلك من الأمور والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أيما امراه سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجن ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر إن رأى الرجل في زوجته خطأ من الأخطاء ومن ناحية أخرى يرى منها الإعجاب ويرى منها السرور ويرى منها الصلح والإصلاح والاعتذار فإنه يتقبل هذه المرأة ويألفها وكذلك المرأة تألف مثل هذا الرجل وعندئذ تستمر الحياة الزوجية وأما إذا توقف كل طرف بعيدا عن الآخر طالبا من الآخر أن يكون هو المعتذر وتشبث كل منهما برأيه عندئذ تنعدم الحياة الزوجية وتنهار ورب العالمين يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذا يمكننا ان نتصوره لمن كان عنده اخ او كان عنده اب او كانت عنده امه ويحدث منهم جميعا من الاخطاء ما الله تبارك وتعالى به عليه فالرجل لا يمكنه ان يقطع علاقته باخيه مهما كان ولا يمكنه ان يقطع علاقته باخته مهما كان وكذلك لا يمكنه ان يعق اباه او امه لسبب من الاسباب فإنه لا يقطع هؤلاء جميعا بل إنه يألفهم يألفهم ويألفونه ويعظهم وينصحهم ويستر عليهم إلى غير ذلك، والزوج والزوجة بحاجة إلى إعمال ذلك إعمالا حقيقيا تطبيقيا في حياتهما اليوميه وعند ذلك تستمر الحياة الزوجية بسعادة تامة وبراحة قلبية واطمئنان يعلمه الله تبارك وتعالى منهما فعلينا عباد الله أن نكون عمليين في حياتنا الزوجية وأن نكون متعاونين على وقاية بيوتنا وبيوت أهالينا وبيوت أبنائنا وبناتنا من الطلاق فإن الطلاق قد كثر في المجتمعات الإسلامية نتيجة لقلة الوازع الديني ونتيجه لبعد الأبناء والبنات عن التفقه في فقه المعيشة وفقه التقبل للآخر ومعرفة الأمور المعيشية وكيف يكون التقويم وكيف يكون العلاج فبروا أبناءكم أيها الآباء وأيتها الأمهات كذلك بروا أبناءكم وبناتكم بتوعيتهم بنصيحتهم بوعظهم بتذكيرهم بالله تبارك وتعالى ولا يكن الاباء والامهات ممن يعجلون ويسارعون في خراب بيوت ابنائهم وبناتهم لتكن الموعظه ثم الموعظه ثم الموعظه بالله تبارك وتعالى للجميع وليكن التذكير فيما بينهما قائما واما اذا كانت الامور غير ذلك وكان الرجل فاحشاً غليظاً مدمناً للمخدرات والخمور لا ينفق على أهل بيته ويقع منه من الخيانه الزوجية ومن التفحش ومن غير ذلك من الكبائر فعندئذ إن لم ينتصح فعندئذ يكون العلاج بالفراق كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وإن يتفرقا يغني الله كلًا من سعته، وكان الله واسعًا حكيمًا، وكذلك المرأة ينبغي عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، وألا تكون وألا يكون لسانها متعودًا على سؤال زوجها للطلاق. لان كثيرا من الشباب وكثيرا من الرجال يستخفون بالطلاق بل قد يقع بل قد يقع الطلاق منهم وزوجاتهم معهم في بيوتهم ازمنه عديده والله تبارك وتعالى يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم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 وان يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اصلح ذات البيت، اللهم اصلح ذات البين. اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في أمر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، جنبنا مضلات الفتن، جنبنا مضلات الفتن جنبنا مضلات الفتن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين